هذه لوحة التحكم في البيت المحمي كامل اه تحكم ومراقبة درجة الحراره التي هي مدتي واللقس اللومنس يعني أي هنا عندنا نظل اللومنس اللقس البرشفظ هاي بخصوص الستارة أساساً اساس انك تشتغل ستارة وتطفي هاي ال humidity والحرارة بتتغير تمام هاي صارت الرطوبة 76 80 لما ماسكها بايدي هاي ديمو ديمو طبعا نفس الشيء بتقدر من نفس الموقع تتحكم وتزيد وتنقص درجه الحراره اللي بتلزمك بالبيت المحمي تقدر تعمل ثاني سيتينجز تحكم كامل ونفس الشيء عن طريق الموقع. الكمبيوتر احنا الجهاز على الكمبيوتر نعمل باك اللوحه الرئيسيه هاي اللي هي الاكس كان عنه هاي الهيوميديتي وهاي تبر الشر هاي, هاي مراقبه نفس الشيء هاي للتسويق تشغيل صبات زي بطاقة شمسية بدون بطاريات آه بدنا نعمل ضبط نيجي بنروح هون المضخه المروحه هاي مثلا المروح هاي مثل هنا اي 15 فرضا هاي اشتغلت مثلا هون الحراره مثلا 40 اطفت طبعا اوتوماتيك اللي بتشتغل مع المضخه وتطفي مع المضخه هاي عينه على موضوع التحكم والمراقبه في البيوت المحميه الزراعيه او البيوت المحميه الدواجن.